Ідея створити майстерню з переробки пластикових відходів з'явилася у членів громадської організації «Запоріжжя без сміття» після того, як вони познайомилися з роботою подібної в Одесі. Нині, каже, екоактивістка Олександра Соловей, зібрали 70% від потрібної суми для закупівлі обладнання. Загальна вартість майстерні – 120 тисяч гривень, половину з яких виділить Міжнародний фонд відродження. На ці гроші ми зможемо купити два верстати, один з яких – це шредер, який буде подрібнювати пластик, а інший – це екстр з якого буде ось така от пластикова ковбаса, з якої ми зможемо робити наші екотовари. У планах екоактивістів придбати термопрес, каже Олександра Соловей, а в майстерні проводити майстер-класи. Ця майстерня буде розташована в арт-простірі млин. В подальшому ми пропонуємо Міст, людям міста Запоріжжя приносити свої фторсировину, е, тобто пластик, з якого вони зможуть е, власноруч зробити товари, декор для дому. Нині друге життя виробам з пластику надають у в обласному центрі науково-технічної творчості Грані. Завідувач спортивно-технічного відділу закладу Ігор Люльченко пояснює, що з пластику та інших матеріалів виготовляють деталі до автомобілів, кораблів, літаків. Я построю прямо тут. вже Пляшки використовуємо повсякденно, досить поширена тара для напоїв. Зазвичай це мінеральна вода, використана вода. Саму пляшку ми розрізаємо, відділяємо носик і задню частину, а тіло самої пляшки ріжемо на невеличкі частини. І з цих частин ми використовуємо ці частини ми використовуємо для виготовлення гвинтів для гумомоторних моделей шкільних класів для молодших школярів. Ігор Люльченко каже: дітям подобається працювати з такими матеріалами. Протягом року в одному гуртку використовують близько 60 квадратних метрів пластику. Моделі для початківця і закінчуючи моделью чемпіонатного класу. Ну, якщо сказати про цю модель, я взяв її в руки. Вона виготовлена із пінополістиролу, який був уже в житку, і деталі гвинта зроблені із пет пляшки. На сайті Запорізької міськради 2 червня зареєстрована петиція про встановлення фандоматів у Запоріжжі, де можна обміняти пластикові та інші пляшки на гроші чи спеціальні чеки, аби використати в магазині. Нині зібрано 708 голосів 750 необхідних. До завершення голосування залишилось 53 дні. Маргарита Галіч, Владислав Кащук, Вадим Тимченко. Новини на суспільному Запоріжжя.